Dneska si řekneme deset dobrých důvodů, proč se pustit do nepečených dortů. První důvod je, že to zvládne úplně každý. Druhý důvod je, když někdo chce udělat nějaký dort, tak vy ho uděláte stejně jako my. Třetí důvod. Nemusíte hlídat troubu. Tu troubu. Čtvrtý důvod. Je velký výběr nepečených dortů k různým příležitostem. Dorty jsou sladké anebo slané. Můžou být lehké, anebo můžete udělat dorty pro tatinky a pro dědečky. Je to sranda. Třeba když rozprášíte káko po celé kuchyni. <laughs> Stihnete probrat spoustu různých témat. Třeba nás velký. No. A ten nejdůležitější důvod. Nejsou zbytky, sníme je! Všechny zbytky nezbyt tu! Žádný ani drobek. Když má dorazit oslavenec, abyste zapomněli dot, tak to zvládnete třumky bunky dumky. Když nevíte, jaký dárek dát oslavenci, Když zvládnete složit na s okay? tak zvládnete i nepečený dort, tak, tak se do nepečených, nepečených dortů puste taky, jako, jako my. my mistři dva. Myště nejsme mistři, my se to teprve učíme jako tady diváci. <coughs>